Ko so nacisti prišli po komuniste, sem ostal tiho. Nisem bil komunist. Ko so zaprli socialne demokrate, sem tiho. Nisem bil socialni demokrat. Ko so prišli po sindikaliste, nisem spregovoril. Nisem bil član sindikalistov. Ko so prišli po jude, sem ostal tiho. Nisem bil jut. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril.